Чула, що бухнуло, ну думаю, вже зарився. А, і після того я взагалі нічого. Щас, я видно, потеряла сузнання і мене засипало. І притом я дихнути не могла, я от того прийшла в себе. Отак моя кровать, а так диван ситі, точно так тумбочка, все на тумбочці моє. А він сюди врізався. І оці всі балки падали, і представте, надо мною нависли. Очевидно, мене спасли. Кончило, серце Мені тут добре, не скажу. Теплесенько тут. Дівчатка вбирають, скрізь частесенько. Їсти, повара, якби в нас старих беззубів. Все Все Що казати, Господи? Ну, я ж домашняк, я ж привикла. Раз, а подумаєш, мої діточки ж до мене приїдуть. Ми ховалися у, у сусідів у підвалі, коли почали бомбити дома. Наш дом відзгорів, взагалі згорів, не, саме. то вроді, ці модульні ж домики будуть ставити, вже завезли. Ви напишемо звідти зараз?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 нам кажана у нас переміщена особа, yeah, yeah. І, вона не ін, ну, інвалідності немає, але ми її, за, ну, усі нашої можливості забезпечили візочком, на якому вона передвигається. Да, так, щоб у нас є тимчасовий пуд візочків, там, і ми даємо людям. Ми хотіли одразу да. ходити на костелях, але, на костилях, да. але ну, вирішили, вирішили, що на треба навчитись тільки да, на стояти. так потихеньку будемо ходити, і потім будемо бігати. Так. Да. Важко дається вам? Ну, важко, звісно. Стараємося. Тому травма така. Ну, будемо старатися. Хочу. Да. Нас почали бомбити, почали роз... бомбити, бомбити, ну, і, і... а що залишалося робити? Тільки нас вивезти звідти, щоб нас не розбили повністю. У мене нема куди вертатися. У мене блахата, я її продала. І все. Теп... Тому що у мене другого виходу не було, я залишалася сама. Я винуждена була піти. І так, залишилася. Плануєте тут залишатися? Ну, а куди? А більше нема куди йти.